على الجهه اليسرى يلحق عليه رفيقه شيرفي مزيان يتوغل يلعب مع ابارا مزيان مزال ابارا مزيان مزيان مزيان مزيان, مزيان, مزيان, مزيان اووو الدفاع آه البدنيه العاليه لعناصر الفريق الكيني وينطلق على الجهه اليمنى عن طريق اللاعب تيسنج عنده الكره قلب الهجوم تيسنج أو الدفاع تشيريسنج يبحث عن اوكوتو في القائمه الثانيه فريق غوربيستر عن طريق اليامبورا يلعب بينيه عناصر الاتحاد متردش شويه وكره خطيره وتوغل ووضع التسلل. ثلاثي وسط ميدان رائع، المحاوله الانطلاقه من هنالك عن طريق اللاعب حمزه كودري وطلب الجزاء. حكم المباراة يعلنها ضربة الجزاء ليبلنس إيبارا في الدقيقة التاسعة من انطلاقة الشوط الأول بعد هذه الكرة في العمق لم يتردد ولا لحظة الحكم الإيفواري بيان فونيسينكو ليعلن ضربة الجزاء لصالح اللاعب إيبارا عطيونا الإعادة نشوف هنا التوغل ويصفر الآن مفتاح يتقدم مفتاح يسدد ومفتاح يسجل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا مفتاح لا تضربها بقوة بعد ما تختار الزاوية لا يا مفتاح لا يا مفتاح ضاعت ضربة الجزاء وضاعت أول فرصة لاتحاد العاصمة لهز الشباك جماهير لن تتم من طلب بن غيث مباشرة لمزيان أوو هاي للمراوغة من مزيان أولى ثم الثانية ما زال عنده الكرة مزيان يرسل بعيده بابارايا كره من ما يكون في اتجاه برنس ايبارا ولكن التغطيه الدفاع مع مزيان وشيتا والكره بعيده وخطيره وصعبه من هنالك وفيه في نعم في دفاع يسفر حكم المباراه من قبل يايا خطا يقول حكم المباراه يبقى يا يا سقط على ارضية الميدان بعد هذه الكرة المرتدة البعيدة. دخل بنغيت استلم الكرة مرفوعة من بنغيت. والكره راحت مباشره ضربة مرمى، خرجت خرجت خرجت خرجت معليش يا رضوان خرجت خرجت يا رجوان ضربة مرمى يقول حكم المباراة <تصفيق> الأفضلية حكم المباراة بنغي يطلبها يا يا راح من هنالك على جانبنا كرة جول يا يا راح يويو يويو يو يو يو يو يتريت يا يا ينتظر المساندة يا يا مازال با با با با رايعة مزيان ومزيان او كره صعبه وخطيره من كؤوس للجزائر كاز فاز بكاس السوبر الجزائري مرتين 2013 و2016 يا يا يا فرصه ثانية ضاعت من يايا يا. إبارة ممتاز والتمريرة من هنالك عن طريق مزيان في إتجاه يايا الذي يفوت على الإتحاد فرصة فتح مجال التسجيل كرة مزيان كانت رائعة ويايا كان في المكان اللائق واللازم التغطية من أونيانغو يايا مازال يلعب في الوسط كرة خطيرة و أوووو الحكم هنا قال بأن التدخل قانوني وعادي وطبيعي لأنه لعب الكرة من أمام حمزة كودري شوف اللعبة ما دام لعب الكره المدافع فلا باس لانه ضرب الكره شوف تغير اتجاه اسقط على روحك كما شئت المهم ان الأنمي الشريفي لحد الان مرفوعه الكره بالروس أميرا ويسجل الجول اسم على مسمى يا أنت برنس الهدف الأول بروعه الكل يتفرج على هذه الكره العاليه والساقطه في نفس الوقت الكل يلتقط صوره للارتقاء وصوره أخرى للكره وهي تزور الشباك بشكل رائع في القائمه الثاني بالراس من الكونغو جاء إبارا وسجل جول بالراس البعيده الكل يتفرج عليها كره ساقطه رائع كثير التوزيعه من رضوان شريفي ورائع الراسيه من بارا جول يهز شباك الحارس 10 نقطه متبوع برايان سبورتس بتسعه وغورماي ب 8 من بارا من هناك على الجناحه والتوزيعه في القايمه الثانيه او با با اوي ايي اوي, أوي. يكون الهدف الثاني. الجرمائيه لم تصل بعد مرمى الاتحاد، الكره في القائمه الثاني خطير وضع التسلل. يا سيدي الحكم المساعد وضع التسلل يشير لها في هذه اللحظات. هاي الاعاده. وين هذه وضع التسلل؟ وينها وضع التسلل يا سيدي؟ وينها؟ وين يا سيدي الحكم المساعد ممكن شايفها في المنام ابدا ليس هناك تسعة في دوري ابطال افريقيا بزيان راوغ ويدخل يلعبها بينيه البحث عن كره خطيره بنغيت بابا خطيره ومازال يا يا الدفاع يا يا والدفاع وركنيه عند الكره اباره اباره يلحق عليه مفتاح هيله من اباره التوزيعه من مفتاح يا بنغيطا آه يا بنغيتا كرة كانت رائعة من إيبارا في اتجاه مفتاح ومن مفتاح لبنغيتا الآن بهدف مقابل صفر ولا أروع كرة جالس والتوزيع رايع. رايع. كايتا. هاي للكرة على الجهة اليسرى لحياة شريفي رايعة رايعة وإيبارا يا بوراكاياتا الكرة على الجهة اليمنى والانطلاقة الصعبة من قبل الخطير توي لا والعودة الموفقة من كودري ينقد مرماه ويخرج الكره للركنيه تقريبا هذه ثاني اكثر فرصه لعناص يقول حكم المباراه نهايه الشوط وليس ركنيه بتفوق الاتحاد بهدف للسفر من يمضى ايبارا في الدفاع في الارتكاز مع ماماني واونيانجو كريم نزيجاما على الرواق الايمن ينبر كايتا في الرواق الايسر هوتشيانغ رفقه اوتينو وويندو هوتشيانغ اوتينو وويندو تلقيا البطاقتين الصفراوين تيسنت في الثنائي الخط الامامي رفقه اوغوتو اتحاد الجزائر دخل الشوط الاول بمحضري يتوغل يطلع بنغيت كودري فضل الجهه اليمنى يا يا راح يا يا دخل يا يا يو زال ييوووووووو وما مزيان ومزيان رجعت لبنغيت مجددا رجع لحذاري من تويسنج حذاري من تويسنج اووووووووووووو لا كره ركنيه يا سيدي الحكم ضربت في المدافع تويسنج عنده الحق حكم لم ينتبه. شوف الاعاده هنا. تشويس طلب على الجهاز. سائر على خط العشرين متر في تنفيذها يا يا, يا, يا دفاع مره ثانيه. وجول بنغيتي ضيع لا لااا رائعه الكره هذه. كاد ياتي الهدف الثاني من كره خطيره جدا يا يا ضربت في الجدار ورجعت ضربة الجزاء التي ضيعها مفتاح يستعيد يتقدم مفتاح بابا با رائعه. مسدده كما ينبغي ولكن عاليه شويه يا ربيع يا محمد ربيع. سعيد راح ياخذ مكانه ومحيوس كذلك في تشكيله في دوري ابطال افريقيا بجداره واستحقاق البارحه امام المولوديه هنا وانطلق خطيره سعيود محيوس سعيود ومحيوس والكره راحت وضاعت بعد ما خرجت فاتت أي أي أي, آي, آي, آي, آي, آي, آي. بحثا عن هدفه الاول آه محيوس في دوري ابطال افريقيا في مباراة ثانية يلعبها في هذه المنافسة، كرة سعيود رائعة لمحيوس للاتحاد في القائمة الثانية بعيدة وصلت لمفتاح يلقب كورتو مفتاح يرفعها مجددا في القائمة الثانية وضعية تسلل الحكم المساعد يشير للوضعية هنا أعتقد بأنها لم تكن وضعية إلا إذا احتسب خطأ هذا أمر آخر أما وضعية تسلل فلا كرة في المخالفة التسديد كانت صعبة. آه كم كانت صعبة هذه الكرة. وانطلق من على الجهه اليمنى عن طريق أمير سعيود. راح زاد في السرعة. أمير سعيود دخل مازال زيماموش ساقط. أمير سعيود مازال. سعيود يتوغل. سعيود يدخل. وبقاطير سعيود. آه يا سعيود. آه يا سعيود. آه يا سعيود. الحكم يطلب الإسعافات لمحمد لامين زيماموش إن شاء الله سلامات. كره التاهل من الان كانت بين من عن طريق امير سعود راح زاد في السرعه امير سعود دخل مازال زيماموش ساقط امير سعود مازال سعود يتوغل سعود يدخل هبه خطيره سعود اه يا سعوده ها آه يا سعوده آه الحكم يطلب الاسعافات لمحمد لامين زيماموش ان شاء الله سلامات كره التجربه والثقه في النفس كذلك مختار بن موسى ارضيه أمير سعيود يفعلها ويسجل جول ويضمن التأهل للدور الرابع النهائي بهذا الجول في منتهى اللعبة الروعة من هناك على الجهة اليسرى مختار بن موسى يمرر على طبق ليس أمير سعود بيسرى حطها في الزاوية اللازمة عود يومبو جول شوف اللعبة من بنغيت بسرعة لمختار مختار لأمير أمير في الشباك جول هدفان مقابل صفر صارت النتيجة في وقت كنت نتكلم عن بنغيت عن ثقته في نفسه عن الصنعة عن المهنة عن الخبرة والتجربة التي ستسمح له بأن يكون قائد عمليات الاتحاد مقترب من موسى بالروعه اللازمه ارضيه الاخوه بين اللاعبين والمناصرين المناصرين و بابا با با با جول. جول. وكأن الاتحاد لم يسجل هدفا ثانيا وأمير سعيود لم يسجل هدفا رائعا وجاء الغول عن طريق جاك تشوي سنج بهذا الشكل في العصر الدقائق الأخيرة يعيد الأمل